بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ان الله على سيدنا محمد وعلى قال الله تعالى يعني قال نتكلم هو نتكلم على الايمان لا على الدين من حيث الدين مركوز على ثلاث أركان إسلام على قول سيدنا مسلم إيمان على قول سيدنا البخاري والحق مع سيدنا البخاري إيمان وإسلام وإحسان وهذول بحكيها الإنسان الإنسان الكامل هو عين الدين بذاته فيه الإيمان والإسلام وإحسان وكان الناس تنكر الثالثة وهو الإحسان حأمرهم لأنه يعني هذا اللي ستكون فيه المتجردين إلى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لكن من حيث العموم الناس ما بتعرف غير إيمان والإسلام فالإيمان قبل الإسلام كما أن الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون فيه الجسم وفيه الروح وفيه السر وكان الناس ما تتكلم إلا على الجسم والروح فقط كما نوكل مع الدين الإسلام والإيمان فقط لا الإنسان الكامل قال عنه سبحانه تعالى لأدخل عن الإنسان في أحسن تقويم لأنه خليفة الله في أرضه وهو كما قال ابن علي رضي الله عنه هذا القرآن الصامت وأن القرآن الناطق وهذا كلام كلام حق كلام كلام ذوق لأنه الإنسان فيه الإيمان والإسلام والإحسان واسم أن الإيمان قبل الإسلام إيه؟ الإسلام مظهر للايمان ونعني على الإسلام الحقيقي اللي هو العمل مع النية أما إسلام المنافقين قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا لك يقولوا أستمت ولما يدخل الإيمان في قلوبكم لا عبد الله بن الهيس بن سلول كان جالس مرة وسلم ويصلي مرة أسلام ويفزك فيه ويحظ إلى قلوب لكن ما كان مؤمن قلبه ليس فيه ايمان ولا ذره حتى كان الوحي ينزل على صلى الله وهو معه في الغرفه او في المحل وكان يراه يتيم بطالب. او يراه محمد بن عبد الله اذا الاصل كله في الناظر مش منظور. المنظور نجد نحن الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم سيدنا عمر لما جاء كان اربعين مسلم سعه 340 سبهم الذين في رضي الله عنه اذا الانسان بقدر ياخذ بمقدار بمقدار صدقه اي آه بمقدار شخصيته الشخصيه هي اللي تأخذ الايمان بتاخذ الاحكام الالهيه بحاجه صفائها بقوتها حتى يقولون الماء لا لون له لونه لون ان والمعرفة كذلك لا لون لها لونها لون العارف والعارف معقول بالتشكيك في عارف وفي اعرف وفي اعرف الى ما لا نهايه، فالماء ما له لون والمعرفه ما له لون، لون المعرفه لون العارف، فالعارف عندما عارف ما هو محقق، في هذول العارف موجودين ما هو لكن هذا العارف بالنسبه للعالم كالطفل، العارف بالنسبه للعارف كالطفل والعارف مثل العارف المحقق تتصل كذلك. وهكذا الانسان لا يمكن ياخذ الا بمقداره. فالانسان لما يكون كامل متخلق بالاسلام والايمان والاحسان يشهد بالحضر الالهيه ويشهد كل شيء غيبي هذه مراتب الايمان. الغيب مراتب الايمان. وهناك الشهود اعلى لكل شيء وهي مرتب أن نسميه السر. كان بيسموها الروح، لا، مرتبة السر وهي الإحسان. الإحسان مقامه مقام الشهور، وهذا اللي كثير من الناس. لما بتحكي لهم هيك في شيء إلى الآن؟ هيك في عالم؟ نعم في عالم والله العالم هذه على يعني ما هي عليه. يعني لأنه سبحانه وتعالى هو متجرد وهو الظاهر. لكن أنت يا مظهر يكون هناك نضيف. بنجيب ماء من أجمل ما يكون ماء فاصل لكن نجيب هنا وثق قدر. ايش الماء الله? الماء والمعركه هذه لونة. والذات هذه وهو معكم اينما كنتم. يعني ما كان الاسلام في زمان وسلم اعلى من الان او اعلى من ما هذا. لا لا. ما كان النصر عند رسول كان نصر عند الله. لكن كان رسول سلم برز صدق مع الله امره تمر نحو انتهى برز الميدان واصحابه برزوا ليش مرد اصحابه? العلم. العله كانوا صناديد خرس، كانوا اكابر، كان اكثرهم صعبين شخصيه. لما راوا الفرسان اللي هو متخلق بالايمان والاستاذ الاحسان هو صاحب الشخصيه اخذوا عنه مو بس عن قوله، مو بس عن عن حاله. كان فصل من راه على بعد قد هابه. الهيبه تجي تجي. لان لما تخلق او تحقق جاءت الهيدية الهيبه إليه. وكان الفرسان من صنفه الرعب. من مسيره شهرين كامل. هذه اول ما بديت لما كانوا صلى الله عليه وسلم في معروف احد. معروفه كانوا الصحابه رضي الله عنهم حاجه الصحابه تلفوهم شيء، ديروا بالكم معهم. لازم نحب الصحابه كلهم اجمعين يعني صغيرهم وكبيرهم وكلهم كانوا مذهل للقرآن اذا وقع منه خطا مو على الارض. جاء الحق يقول ويبدل الله سيئات الحساسات، هذه اول ما تطبع الايه على الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، لانهم القران بنزل عليهم القران جماعه ما بغير الصحابه، الصحابه نفسهم طيب حتى المشركين في زمان صلى الله عليه نفسهم طيبة. ليش؟ كانوا في جلسه واحده مع صلى الله يؤمنوا وهكذا. بقى الصحابه كان شخصي، الرسول صلى الله عليه متخلف. ومضحك. لما كان في احد اراد ما يصير الرسول صلى الله في احد اراد يحاربه الرسول صلى الله عليه وسلم اول كنت بدكم يا اولادي الرسول ما بعرفه الا احبابه والراجل لا تعتقدوا بعرفه احد في الجود غير الراجل الرسول صلى ما كان يحب قتل الكافر كان يحب قتل كفر الكافر في ايش في بيانه وانتو عدوكم اذا انتو تخطو عدو لا تخطو العدو لا عليه انتو العدو ادعوله له قبل كل شيء وردوه الى حقيقة والله يسير معكم بيمشي معكم ابدا بس رجعتوا لي حق دي خصوصا اذا شر منك انت رائحة ما امرأت من النفس ورحمتي وسعت كل شيء. الرسول صلى الله كان رحمه. جل مراد من الكافر ازاله كفره. بدل الكفره صار حبيبه صار صاحبه. قال الله تعالى: انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين حولكم. اذا وجدنا الناس بتكذب بدون القران عم بيكذبوا ما في مؤمنين. ايه يعني ايمانهم ناقص هكذا نقول. ايمانهم ناقص. لا المؤمن مصلحه في الشريعه الكذب. كان بدك تفرح بين ذات لك شيء بينهما. تواصل، بصير تقارب، بصير تزاور، بصير اما صلى الله أم عليه وسلم ما كان يريد حق الكاتب ابدا. لما كان يحط طلع الصحابه، وخالف الصحابه لا يفهموه عن سؤلية لا لا، بده القران آنون آه قانون القانون مثل يكونوا الرسول صلى الصحابه كثار الصحابه خالفوا اللي يصلي شوف جاهز اذا جاي من اللي بده يكون وقداش لا تقول سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقد خلصت والسلام، اللي بده يصلي روح على المحل الاخر. وهكذا لازم يكون عنكم معرفه، عنكم علم، عنكم تحقيق في الامور، مو هيك عنكم الله، لا. ما هي حكاية بالتكفير ولا بكترة الصوم ولا بكترة الصلاة ولا ولا، المراد المراد بتحقيق الصلاة وفهم الصلاة، هذا هو المراد. فأنت جاي عندك كل كلمة من الدرس قد مليون مربعاتك. قد يكون دينك متحف على فهم هالكلمة هذا. ضد أولادك إذا كانت جيتوا ورأيتوا الدرس وين ما كان يكون الدرس. ودخلت وجدتوا سكروا لنا الباب، أيوة. الباب والباب هذاك، درس من هو. بدون بواب هداك درس درس بواب هالجمله اللي بده ينجز بده يرتاح وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اذا قال ثلاث مرات كافي عن تحيه المسجد بقعد بسمع بتكلم بفهم الى لكن بيجي بروح بدرس بجي الجاهل. افهموا الجاهل ما وجد في الوجود جاهل وطن. يحكى عن مجذوب ربما في الحقنه بزمانه عم مكتب الله يرحمه. ما بعرف كان يسموه اسود. هذا المجذوب كان يحبه الشيخ المكتب رحمه الله عليه، يوم الايام في احد العلماء له غرفه مطله وهذا المجذوب عم معزول الأولاد عم بكبر مجذوب الله ولد ينجح لو كان صحيح هذا ولي ما ما كان كان علمه هذا المجلوب بيترك الاولاد هذا في نفسه عم بيقول الشيخ بنت يوسف هون كلكم كلكم سبع اولاد أي المعصر؟ لا تعقلوا علي البيت وعمروا كلكم تحتكم المقصف بيترك الاولاد قال له شيخ شيخ والله قال له بدي الله ولي جامعة، ما بتعزل انا مش حطك انت؟ هذا طار عقله كثير، كاشفه، هذا عنده شيء على شيء المكاشفة عنده شيء. نزل شاله بحبه، طاره لفوق، طبعا هذا الشيخ عنده مكتبة. قال ايش هذول الشيخ؟ قال له مكتبة، قال له ايش مكتبة؟ قال له فوقه تفسير حديث، قال ايش عم بيقولوا؟ قال التفسير، قال له كلهم عم بيقولوا لك في ناس ملاح. انتم مالي في الناس مناح، قد ما تقعدوا لازم تقعدوا، وإذا كان ولا بد لك تقعدوا نفسكم. ما رأينا أحد في الوجود انقعدوا صار منه خير أبد إلا كان شرعية. بسأل عنّا بس ما كان عندّا مو سمعت إنه خبر السلام، هذا لا بأس به، ان جاء من عند الله، حينما آه تكلم وخطب الخطبة لا ولد لولد، وميزات الباب. حينما خطب الخطبة زرفت منها العيون بني اسرائيل قالوا يا كريم الله هل هناك من هو على منك؟ قال لا قال ثعبان على منك رجل امي قال اين يا ربي؟ بالوحي السيد موسى قال له في مجمع البحرين اخذ معه تلميذه وراح تا وصل عن سيدنا الخبر فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة ثانية. من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل اتبعك على ان تعلمني مما علمته اذا؟ قال انك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحق قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. قال فان اتبعتني انت ولا اتبعتني. هذه الايه اي الآية الاخرى. هناك آيات المشركين والمنافقين، إنك لا تهدي من أحببت. أنت بتحب واحد في تهديده، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمستحيل. هاي آية المسلمين. وآية النفوس أهل النفوس. لكن آية الصحيحة، وإنك لا تهديد إلى صراط مستحيل، صراط لأنه بيتابعك، وعم دور عليك، جاي من بلاده، من محلات بعيدة، جاي حد يستفيد هذا اذا تبين ادو اماني عندك واجب عليك تأدي الاماني وتأديها بحسن بحسن الادب هكذا الاماني فالسيد موسى عليه السلام من سيدنا الخبر انا قال له انت ما تؤمن الا بدك تنتقل قال يا لأ بعطيك قول ما انتقل عم تحت السيد موسى الولادي ذات المسيط ان هذا كان مظهر الشريعه بده كل شيء بخلق الشرع بيتكلم يتكلم في الزيت وهذا قالوا ما افلح تلميذ لم يقل لشيخه لما وما افلح مريد قال لشيخه لما التلميذ بده يسال الشيخ يا سيدنا موسى كان جاي تلميذ المريد كان سيدنا اسماعيل يا سيدنا ابراهيم كان مريد يا ابا تفعل ما تؤمر فسيديه ان شاء الله من الصابرين هذاك المريد لكن سيدنا موسى في الميد جاي مظهر حلم لانه عم بفهم العارف انه بعد علمه ما في شيء ابدا قال له ارفع لا في في هناك اللي يفهموا علمك وسر علمك وهم اميون لا يقرؤون ولا يكتبون قال واين يرد قال هناك احد مجمع تحت لما جاء اليه سيدنا موسى وشافه ووجد عبدا طب كل شيء شرط العارف يكون عبد عبد نفسه عبد بيربطه ويحذركم الله نفسه ما في نفسين الوجود ما في غير نفس واحد ما في غير نفس الله هي الفعالة المطلقه الحق اذا اردنا يكون انما امر شيء اذا اردناه ان نقول ان فيكون مين الحق العالم العليم العلم. سيدنا موسى جايه تلميذ ما فمن شوف السيد موسى ليش جاي تلميذ ما هو جاي مريض جاي تلميذ يبين ان العلم في هناك شيء اعلم من العلم وهو سر العلم. العلم ما في اعلم منه لكن اللي كان سره جمع العلم وجمع السر. لما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمته مما علمته هنا هو علم الاسرار وعلم الصائغ حتى عطوا بالك ورجعوا تحت موسى عليه السلام نحت حيزه وخضر هو سؤاله عم بجاهل حق ذاته انه هو هناك من هو اعلم يعني من اسرار، اعلم من مو سيدنا موسى، لا، سيدنا موسى علم سيدنا سيد الخضر بكثير، لكن سيدنا موسى كان مظهر العلم فقط، اي مظهر الشريعه، وسيدنا الخضر مظهر الحقيقه، ونحن ناخذ الشريعه والحقيقه واحد، الشريعه شوف. والحقيقه باطل، نعم اللهم هي يعني. قائمه. قال انه ممكن ان على ان من مما حرمته حرمته قال انك لن تستطيع مع صبره، ما عم بحكي معه بطا العلم يا شباب، عطوا بابك اذا كان صارمته انه عم ببين انه جاي على سر العلم، قال انك لن تستطيع معي صبره، وكيف تصل على ما لم تحرم به خبرا؟ قال ستجديني ان شاء الله صابره بعمل شيء وراء. وراء العلم الصالح. وهو السر العلم. هذا السر المعرفة قد سيدنا الخطر فلتبعتني امسم ولا اتبعتني. فلتبعتني فلا تسألني عن سيدنا. حتى احبت لك منه لخطان طلقه. حتى إذا جار كباب التسجيل اخرط معها. سأل الجزراء. سألت لك اهل اهل اه? لقد جئت لك امره. قال اهل انا بقول انك لم تسرق معي خبرا? قال لا تأخذني بما نسيت تعليما يعني اذا واحد مني وعمني وخالف انسان لا خاص. رفع له مثل خطأه لي يعني. داعي. اول وحده تعليم لابد الا يعني. قال لا تأخذني بما نسيت ولا تبسطني من حملي. فانطلقا حتى اذا لقيا غلام فقتله. قال حسنت لست جزئيا لغيرها. لست. عدلت شنو كان عدلت من الاول. قال الم أقول لك لم يتفق معي قالوا عن شيء بعدها فلا لو لم يعد كلمة كان بتم حلم له الف مرة لكن هو طلع الله. يردد من كلامه كأنه كلام قران عن حق. بس له سألتك صاحبي خلاص. الطريق من قالوا عن شيء صاحبه حتى اه. فان صاحب. قد رنب اللي حتى اذا يتلاح. اهل قرية استطعم اهل فابوه ان يضيفوهما فوجد فيها تجار دول ان ينقبط قال عليه قال هذا شراء غني من في ما قال هذا شِرَاءُ غنيوه من اجراء بتأويل ما لم تستطع ان الاسم. اخذ بعيدا الخضر سينا موسى. هذا قموة صدر. الخضر. موسى عليه السلام. هو سبب البيان للسيد الخضر عليه السلام لما التحق اول وثاني وثالث بده يشوف الاجوبه اجبر راسه قال أجب سيدنا موسى لما سمع منه تبعه سيدنا موسى قال له ساله بحياه سيدنا موسى مين بيقول له استاذ سيدنا خضر عليه السلام اللي بيعرفه قال له انت عم تجي السفينه عم تقول ركبونا ما قالها لك هذا صحيح ركبونا ببيان هذا صحيح هذا صحيح قال له انا لمن خرافتك ما في اني قلت من تحت المي قال له تحت ما قال له هل هي منك تفهم انو في لجنه انا الله خصوصاً خصوصاك في ملك عنيد جبار ياخذ كل سفينه غصب بلاش دون مصالح البشر فبعتني الحق اعيبه حتى اذا شافوها جماعة البيئة الجبار العنيز حتى ما يأخذوها البلاد لانه اصحاب مساكين ودول منهم المساكين عم يشتغلون منهم في البال اجد. قلوا انا لمن اعبت الملك بابا أنت حمت. لما حطتك بالصندوق كيفتك في يم البحر. مرادة غرقص قال له لك قال له لا قال له هذا الفجين. وقال له انا اعبت السفينة لسان الانسان. سيدنا موسى سكت قال صحيح كما عم عنده علمنا اللي يبقى متعجبين قالوا اما الغلام اللي قتلته هذا أبوه وابوه صالحين جدا وهذا الولد بعلم الله بده يطلع اعماله علما مو عملا اقبل علم العمل يعني انه هذا بده يشوفوا الناس أبوه والربان امه وابوه كانوا طيبين وصالحين وعمره خلص، فالحق عسكري من أصله، منشان أخلص الأم والأب، وقال له الحق لسيدنا الخضر بشر أمه وأبوه، حتى كل أمره. فين فين ما يزعلوا، إنه ابنكم خلص عمره، ولكن بده يجي محله بنت، إن صبرت وشكرت، وهالبنت بدها تيجي بدها تاخذها نبي، وهالنبي بده يجي من هالبنت نبي، لأن ذلك ما فزعوا شيء، قال له حط لما قتلته قتلته لما نكسر تخصه قال له لا وقال له انا هكذا مبعوث من شان اخلص الاول ابو مشان تجي البنت النكسه انت لما نكسرته ما نكسر تخصه انت وكسر تخلص امين الاسرائيلي الاسرائيلي اللي بيني وبين كان كانوا عبيد بيني وبين الاطباق لكن سيدي منه يكون مربيه فرعون كان مربيه قال له انت مكسر تخلص إسرائيل قالوا. له. قال له اما الجدار اللي قلته انا، هذا سجل علامة لوجد وجد الولاد، الولاد وجدوا الصالحين بعد كم لما نحطوا الاماني تحت الجدار، إيه للاولاد الصالحين، مو كل ولد من ابوه يا شباب، إن نوح الله قال انه ليس لك. ليش انه عمل غير صالح. فالابن اذا ما كان شيء واعتنى ابو ما هو ابن ابوك افهمه طيب قاله اللي من حق المال الحق امن أم لله اني انا حطيت المال انت بتحسبه وما بتعطي المال الا للاولاد الصالحين اللي بيضعوك في محل. حتى يكونوا عبيدك حبيب عميل حق خلوا حق وقل لي ليش ما حط مصاري حضرتك ليش بلاش يعيب سايبن بلاش ذكي في علم الفقه هذا كله تعليم كنية وتعريف كنية اياكم تذكر في موسى هذا سبب سبب بيان الحقائق و سيدنا قال الخبره مصدر القضاء اذا سألنا السبب ما في علميه علم شريعه وعلم حقيقة نحن ما نتكلم في التمييز لا جاتك في سبب في المذ تقول له خبر لا الأخير حتى بيين الحقائق علم شريعه وعن حق مثل الجسم ومثل الروح هلا نحن ما بنعرف غير الجسم ما نشوف بنشوف غير الجسم لكن مين قائم بالجسم؟ قائم بالجسم الروح الروح لما الحق الروح عباره هي عم بتدبر الجسم لما بعدل الموت عباره مو ضد الحياه الموت ما ضد الحياه الموت عباره عن عدم تدبير الروح لهذا الجسم التدبير الخاص بقوم بقعد بنشي بياكل بشرب بصلي هذا كله من الروح لما الحق بعدين الروح عن تدبير هذا الجسم الجسم فقط في الارض فقط منه بتمارين الجسم راحوا بعد يوم يومين يحكمون في نشح بلدها اذا الروح كانت حامده وحميده في اجل واحد وهذا هو الامر الحقيقي ما عم يحكي حتى الان لما السر؟ وقتلهم مرتبطة، لا المناكب الا بالاسلام وبالايمان، ترخي اكثر بالاسلام وبالايمان. فهذه ليه بتوصل اليها الانسان بالتطبيق؟ الاسلام عمل. خمرة الصلاة قال تعتنى بني الاسلام على خمر. بهذا كان لا اله الا الله محمد رسول الله. وإقام الصلاة والصوم هذول صور ايش يا دول مش الجسم تماما صور صور صور بدل روح وهي النية انما الاعمال بالنيات وانما بكل امرئ ما اما النيات تختلف النيات تجعل الانسان الانسان اذا كان صالح متعجلات يعني مراقبه المحاسبه تجد نيته قويه جميله حامه كل شيء وفي ناس ترحم نويتو نويتو ماكنتش وينه يلفظ النيه بمعنى خلاصه تسكت النفس والامور كلها في النيه لا بالفعل الفعل يقول الله خلاص وما تعملون خاصه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نواه النيات قسمين العمل لابد له من نيه وفي هناك نيه بدون عمل نيه المرئي خير من عمله انما الاعمال إذا عمل بالنيات اذا كان في عمل لا له من نيه اذا كان في جسم لا له من رعب اما اهل التدريب هذوليك لا نيه المرئي خير من عمل، وهذا اسلم الثاني اجمل من الاول مين هذول؟ هذول اهل اهل يا ايها الذين امنوا ان مع الصادقين، دول اهل المراقبه، دائما عم بيراقبوا الصغير والكبير. بحق امرهم. لين بدك مراقبه؟ أكل حلال، ما بياكلوا حرام. بيأكل حرام عينه بتصير حرام، بتصير لهم حرام، دمه كله حرام حرام. لكن بياكل حلال بمقداره، عينه ما بتشوف الا الا الحلال، ما بتشوف المحرمات. ولا بيسمع محرمات ولا بينشف محرمات ولا ولا ابدا البتا هذا مين سببها اللقمه هي بتفتر له اللقمه هي الاساس الاول لانه جسمه عم بنبنى من هذه اللقمه اللي اكل من حرام البنبش حرام والبنبش حرام بتسمع غيبه ما فما هلا كان واحد دقي نقي ما بقدر يسمع غيبه ولا بقدر اسمع نميمه ولا بقدر اسمع شيء ابدا البتا كانه عم تضربه بشيء ما بقدر اسمع اما ابو الحرام ما بتقرا عنده كانه عم بتسلى عم بتفكر بالفواكه بالغيبه ومن الغرب ما الغيبه اشد من الزنا الغيبه الناس بتخمله قليله الغيبه اشد من الزنا الزنا هذا راس كل شيء هو فيه العفو ابن عمر رضي الله عنه حينما كان مشركا وكان يعبد الصلاة وعد بنته بنتي ولا وهي حيه خوفا للجبه العالي من الاسلام. فهذا الاولين الجاهلين كان عندهم شرف. سالني من يدري شرب، قال الان الجاهليه اضر للجاهليه الاولى لا والله اضر بكثير قال له الجاهليه الاولى كان عنده شرف. هلا بياخذ مرته مع رقصات ورقصات برقص ترقص مع رجال وبرقص مع ما في شرب وهذا عمود عمود الانسان قبل كل شيء الشرف، بعده بيجي الكرم بعده بيجي وين خصوصيات العروبه العروبه له ثلاث خصوصيه الاول شرفه والثاني كرمه والثالث شجع عاد آه هذا العربي الله اللهم صحيح العربي اللي مع العجمي العربي اعلى لو فرضنا العربي والعجمي بمثل واحده فلأ او صلاح تجد العربي اقوى لانه العربي من ذاتيته عند الشر من ذاتيته عنده خراب، من ذاتيته عنده عنده ايش؟ شجاعة. هي اللي سمات العرب. لكن وينه؟ العربي بقصه واحد يحكي مع مرته يقص مع مرته؟ هذا عم يشيل راسه وراسه. ابدا ما بخليه ولا لحظة. هذا العربي المسلم. نحن اللي بنفهمه الحقيقة انت كان عربي مسلم وعدم المسلم العربي أعلى بكثير بما لا لكن اذا العربي ايمانه على قلته والعدمي ايمانه اكبر، قال أه، الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم، قلنا الله عز خبير. بس بالجانب اول ما يحسن اللقمه. اللقمه اللقم. مين عم بدك ولك انت بدك مثلا 100 ورقه ب 250,000 ألف شغل بمليون بمليون ب 100,000 طبعا ده. بده يشارك البنوك وبده ياخذ وبده اه قيم وبده اطلع لك الضروره هي الضروره الضروره تمنح المحظورات الضروره انه واحد بده يقول اذا ما كان يموت اي ضروره حتى ولا حاجه حتى ما يسمع حاجه حاجه مقدار رفقاته ثم بياكل شو بدك حاجه لا هذه عم بيقدروا كلنا من غير بل من غير بل من غير عم بعتقد إن كان عنده مال كثير الناس بتحترمه أكثر هذا أول اعتراض. إيه؟ إذا هو عم بيعتز بالمال هذا بتعرفوا يا شباب إذا راح ماله هذا إذا راح ماله ما تم له وجوده، عم بحرص على ماله بالبخل بالربا بالكذب بالخيانة بالقتل بكل شيء حتى يبقى له كياس هذا مين له هذا عند الله لو كان عنده كياس حقيقي كان زين المال. شلون بدل المال؟ حطه محل ما امره الله سبحانه أمروا امره بالزكاه بزكي، امره بالصدقه بالصدقه أمروا بالقرصه بقرص، امره امره حتى يبرهن هو فوق المال. انا بعرف في جماعات كانوا فقراء ويتزنجلوا، يعني من قاعدين بمسكين وبيعملوا، بدل الدار فلانية والمحل الفلاني، تبين عقله صغير، عقله ما حدث. كيف دينار ذهب في الجنزه اللي معها، عنده سطور، واللي عنده سطونات، وهكذا، هذه التجار آه تعطيك الانسان. انتشر الاسلام، مين الله. الإيمان الإيمان عم مين مثل اللي بينه؟ صاحب الشاطبية، والايمان بالله عظيم، وأن الايمان قبل الكتاب. بيننا اللي بينه الكتاب ونحن، وقال صلى الله عليه وسلم: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. والقضاء خير مكتوب هذول كله غير